Nu ska vi göra en ny geoobjektsklass i ArcGIS Pro. Det här kallas ofta ibland ett nytt lager. Vi vill till exempel göra ett lager här som ska innehålla olika nedfarter för slalom, alltså slalombackar i Östersund. Då har jag skapat ett projekt som heter Slalom Östersund. När jag gör det här projektet som heter Slalom Östersund då skapas dessutom en databas. Här under katalog så finns det databaser. Vi kan skicka och utvidgaren där, så ser vi att det finns en databas som heter Slalom Östersund. Det vill säga samma som projektets namn. Vi behöver dela upp det här arbetet i två delar. Först ska vi skapa en klass som innehåller alla nedfarter vi ska göra senare. Och sen när vi gjort den klassen, då ska vi börja tillverka själva nedfarterna och ge dem namn och mer information om nedfarterna. Men vi börjar med att göra en ny klass då. Först letar vi reda på den här databasen som jag hade här. Om man högerklickar på den så kan man lägga till en ny. Vi ska göra en ny g Och först och främst ska den här ha ett bra namn. Och det namnet ska helst inte innehålla mellanslag eller ö eller specialtecken heller för den delen. Så till exempel nedfarter kan väl få heta. Alias, det är ett, någonting som man, ett alias är en utvidgning av namnet där man kan döpa den till lite grann var som helst. Vi kan, för att vara lite mer tydlig här nu, nedfarter för slalom. Här kan vi alltså lägga till både mellanslag och ha ÅEÖ i Östersund. fick vi ett ö också. Sen ska vi säga vilken typ av objekt som vi ska skapa här sen. Nedfarter det är en typisk polygon. alltså det är, ju, det är någon slags ytor. Annars kan vi välja linjer eller punkter. Det är det mest vanliga vi jobbar med. Men en polygon ska det vara för det här projektet. Det här kan vi låta vara. och Vi går vidare till nästa del. i det här. En nedfart den kan ju till exempel ha ett namn. Vi har Ladängsbacken, Sirvling eller Gustavsbergsbacken. Så att varje objekt vi skapar sen ska ha ett namn. Därför säger vi, vi skapa ett attribut för varje objekt som får namnet namn. Namnen det är i form av text. Eh, vi ska kapa, skapa lite fler attributer. Vi kan ha till exempel svårighet. Där vi sen skriver in om det är röd, svart eller grön eller blåbacke. Och sen kan vi skapa en ytterligare, ett ytterligare attribut som heter snödjup. Söd. Och det är ju inte text kanske. Den här kanske vi vill välja. Eh, integer, ett heltal eller decimaltal. Nu, där kommer det. Kort heltal kan vi ta. Det innebär att vi kan ha ganska lite mindre siffror. Långt heltal då kan vi ha någonting som är upp till flera miljoner stort. Men snödjupet kommer ju definitivt inte vara flera miljoner meter djupt. Så ett kort heltal kan räcka gott i det här fallet. Annars kan vi välja bland... Det går lite ont för mig. Där. Vi kan använda till exempel datum eller text som det var för de här andra två. Eller dubbel som är alltså double, eller det man kan använda. Decimaltal då. Men kort heltal blir bra för snödjupet. Vi trycker på nästa igen. Det sista vi ska göra innan vi känner oss ganska klart, är är att vilket koordinatsystem ska vi använda när vi skapar de här objekten. Då använder vi Sveref99TM. som som vi gör för de allra flesta projekten där. Vi kan trycka oss fram nästa, nästa, nästa här men vi ska inte göra några fler inställningar så vi kan trycka framme. Som är en liten dålig översättning i det här programmet. Klar hade jag kunnat få heta istället. Så. Vi ska låta programmet jobba helt färdigt här. När vi jobbar så har vi en liten ikon här nere som jobbar. Nu var den stilla. Då ser vi här nu, i den här databasen Slalomassesund, så har vi skapat ett nytt lager, eller en ny G-objektsklass som heter nedfarter. Den dyker upp även här, och här kan vi se att du fick för det långa namnet, som är lite mer beskrivande. Dyker den inte upp här som det inte alltid gör, så tar man den här nedfarten och drar den in hit, eller in till trädet här och placerar vart den ska vara. Nu har vi ett lager som innehåller olika backar. Eller rättare sagt, det innehåller ju inga backar, men det är ett lager som skulle kunna innehålla olika nedfarter för slalomhämmerna. Vi kan kolla på det här, hur den ser ut. Om man högerklickar på det här lagret som heter nedfarter och trycker på attributtabell Då kan vi se här att det här är en tabell där varje objekt, varje nedfart här nu har ett ID. Den har en typ av form. Den får en längd och en area så aria till exempel ytan för det här objektet behöver vi inte hålla på räkna själv utan det gör programmet åt oss. Men sen kommer den få ett namn och det kommer få en svårighet och en snödjup. De här attributen som vi gav den när vi skapade klassen här. Men vi ser att det finns inga nya objekt här så vi behöver nya, skapa nya objekt. Då blir man lite frestad att trycka här, klicka här, men det ska vi inte göra. Utan vi ska gå upp hit till redigera. Och då finns det en knapp, skapa. Skapa objekt. Så vi trycker där istället. Och beroende på vilka lager man har uppe här i den här tabellen. Nu har jag bara ett lager med objekt som vi kan skapa. Så dyker det upp här till höger. Vad är det för något jag vill skapa? Jo, nu vill jag ju skapa en nedfart. Så därför trycker jag på nedfarter. Och det finns lite olika hjälpmedel för att skapa olika typer av objekt. Har jag ett helt fyrkantigt objekt så kan jag använda en rektangel till exempel. Eller om jag har ett helt runt så kan jag använda cirkeln. Jag tror att det där får vi träna på helt själv. Men vi ska använda default-värdet här. Zoomar vi in. Vad ska vi börja med? Vi börjar med att skapa bergsbacken. Och då börjar man helt enkelt pricka in vart den här backen går. Genom att börja en punkt här. Och vara så noggrann man kan. Så ser vi att vi skapar en backe här som... ut någonting sånt där. Och där är klar och då kan man dubbelklicka eller så kan jag trycka på knappen här, gröna knappen här nere, slutför. Då ser vi att nu skapades ett nytt objekt här. Nu har vi en, en polygon här och ett objekt som är kopplat till det här nere i attributtabellen. Det kan vara lika bra göra lite mer här. Förutom att vi skapar objektet så fyller vi Vad har den här för namn då? Jo, då skriver vi här. Gustavsbergsbacken. Den har en svårighet. Ja, vad säger ni? Svart är den kanske inte. Röd. Och ett snödjup. Snödjup är ju något som naturligtvis ändras. Men vi säger att vi är i mitten av februari och snödjupet är 1,2 meter just nu. Just det! Men nu märker ni. Jag gjorde ju här ett heltal. Det var ju helt fel. Ett heltal för hur djupt... Snö, snödjupet ska vara. Och det blir svårt. Ska vi ha i i heltal då måste vi åtminstone säga centimeter. Då. Så får vi säga 120 centimeter nu. då. Och det här är faktiskt ingenting man kan helt jätteenkelt gå in och ändra. Utan det man kan göra sen är att man tar bort det här snödjupet och lägger till ett annat snödjup som får vara i decimaltal. Då. Så det tar vi en senare lektion. Vi får lösa problemet genom att säga att det är centimeter nu istället. Så trycker är, så har vi klarat av den här. Det är lika bra att försöka vänja sig på en gång via att spara så ofta man kan. För att spara projektet så går man in här under projekt, spara, spara som. Men det duger inte, det räcker inte för man sparar inte allt där utan man, för att spara det här objektet i den här databasen så måste man gå in och trycka på den här knappen spara. Spara alla redigeringar och då ändrar man allt man skapat i den här databasen. Så, och sen kan vi fortsätta att lägga till en till Ska vi ta Silverling heter den som ligger bredvid. Vi skapar en ny backe som är där. Eh, I vissa program, GIS-program, där måste man skapa de här med Jarkis I funkar oavsett. Nu fick vi ett ny, nytt objekt här nere som inte har något namn än. Nu skriver vi in att det är silverling. Och svårighetsgraden är väl grön kanske va? Och snödjupet är lite mindre där. Det är bara 100 cm, säger vi. Så, då har vi skapat två stycken. Vi kommer ihåg att gå in och spara här igen. Så att vi inte glömmer bort det. Det är jättelätt att lägga ner mycket tid på det här och sen glömma bort att spara. Och så blir man så arg så arg. Men nu har vi gjort två stycken objekt. I G-objektsklassen nedfartare. Jag har jobbat.